Olen siis Hannele Tanhuen THL tilastot ja rekisterityksiköstä. Yleensä olen tuolla Excelien piirissä enemmän aikaa, en täällä ihmisten edessä. Ja tuota, mä tulin tänne kertomaan THL tilastoista ja rekistereistä. Monesti niin kuin tuntuu siltä, että ihmiset vaikka kuinka monta kertaa sanotaan, että kyllä THL paljon tietoa tuottaa mutta sitä niin kun ei löydä meidän THL:n sivuilta, joten olen tehnyt tähän pienen mainospätkän pyydettynä. pyydettynä. Mua pyydettiin tänne laittamaan plakaattia, että eikö teillä olisi jotakin tämmöistä esittelyä, mitä voisitte tuoda, mutta ei meillä ollut, joten tulin itse. Tää. THL-tilastot ja data. THL-kotisivulta on klikkiotsikko, Sieltä löytyy THL-tilastot ja datasivun takaa, mitä me tuotetaan, eli sosiaali- ja terveydenhuollon tilastoja. Meillä ei ole tällä hetkellä sosiaalihuollosta kun kolme rekisteriä. Yksi niistä on toimeentulotuen rekisteri, mitä mä itse teen, ja tota, sitten on myös kaksi muutakin. Mutta se jatkossa, mitä yritetään saada myös vammaispalveluista, olisi tosi kova tarve saada tämmöistä henkilötason tietoa vammaispalveluista, koska nyt rehellisesti sanottuna meillä ei ole tietoa siitä, että kuinka paljon, ei pelkästään vammaispalveluja, vaan niin kuin kokonaisuudessaan sosiaalipalveluja ihmiset käyttää, koska ei ole hetutasosta tietoa. Mutta tämä on pitkä prosessi, me ollaan se prosessi aloitettu ja se tulee kantamääritysten mukaan ja siihen päin ollaan menossa. Ja tuolta meidän tilastot ja rekisterit yksikön, mikä on kanssalinkki sen takaa löytyy niitä tietoja, mitä tietoja me tällä hetkellä kerätään. Ja mitä me tehdään jatkossa. Ja täällä tehdään myös niin kuin paljon työtä yhteistyössä kaikkien asiantuntijoiden kanssa ja sitten THL STM kuntien, että saadaan se yhteisymmärrys, että mikä on realistista. Koska nyt pitää myös katsoa sitä vähän tilastoissa, että tosi paljon kaikennäköistä tarvetta, että mitä pitäisi tilastoida. Mutta kun mä oon välillä vähän huolissani kuntien. Mä pidän nyt Kuntaliiton puheenvuoroa täällä kuntien kantokyvystä, koska joka ikinen asia, mitä sinne tietojärjestelmään laitetaan, niin se maksaa. Ja nyt tiedetään kuntien taloustilanteet, niin esimerkiksi mulle on ihan suoraan sanottu, kun mä olen halunnut joitakin tiettyä toimeentulotuen tilaston muutosta, että ei voida tehdä, tai siis voit tätä yrittää tätä näin, mutta kun hyvin harvalla kunnalla on resursseja tässä vaiheessa tehdä niitä muutoksia sinne tietojärjestelmiinsä. Mutta tosiaan me yritetään viedä joka tapauksessa viedään tätä eteenpäin, koska jotakin muutosta täytyy tulla, ja meillä on nyt sosiaalihuollossa myös lainsäädäntö siinä takana. Et ennen osittain tämä johtuu siitä, että ei ole ollut niin paljon sosiaalihuollosta tilastoja, on se, että meillä ei ole ollut lainsäädäntöä ja meillä on myös pystytty keräämään tätä tietoa. Ja tuolta THL-linkin takaa Tilastot ja Rata löytyy meidän niitä erinäisiä tilastoja. Ja se, mikä teitä varmasti eniten kiinnostaa, on Sotkanetin vammaispalveluja koskevat indikaattorit. Mä en täältä varmaan pysty klikkaamaan sitä auki. Pystyykö joku muu? Ei ole välttämätöntä, mutta joka tapauksessa, kun mette ton Sotkanetin haun taakse, se on Oksoposvenska, eli noihin FI Onko se poengelska? English Thy. <laughs> niin, tota, sieltä löytyy paljon vammaispalvelujen indikaattoreita. Nämä on todella kaikki niin lähestulkoon summatason tietoja, paitsi tietyt kotihoidon palvelujen tiedot, mutta tota, ne on sellaisia, mitä kerätään niin lähinnä nuppilukuina ja ne saadaan sieltä tietojärjestelmistä poimimalla. Nyt kun ollaan muuten tässä kohtaa, niin tuossa on infotappi. Kun ihmiset kysyvät, mitä tämä tieto sisältää ja onko tässä sitä ja onko tässä tuota, niin kaikista paras keino on käydä katsoa infotapan takaa. Sieltä löytyy se määritelmä, mitä se tilasto on syönyt sisälleen. Sieltä löytyy myös se päivämäärä, koska sitä on viimeksi päivitetty. Otetaanko sieltä joku vaikka näkyviä? Joo. Mutta joka tapauksessa, kun tota Noita katsoo noita infotappia, niin sieltä saa hyvin paljon sellaista tietoa, mitä meiltä itseltä useasti kysytään. Sähköpostitse tai puhelimitse. Ja tuossa esimerkiksi näkyy, heti kun, heti näkisi, kun olisi hyvä näkö niin päivitetty. Tämä 10. 2019. Niin. Eli on odotettavissa, että vuoden kuluttua nyt toukokuussa tulee seuraava tilasto sitten tuosta asiasta. Suurin osa tilastoista tulee kerta vuoteen, mutta tässä toisella slaidilla kerron tuosta kuntakyselystä vammaispalveluista. Se tehdään kerta kolme vuoteen. Ja tässä on tosiaan, että kun noissa datoissa on hyvin paljon rajoituksia, eli tiedonlaatu ei välttämättä ole aina ihan kurranttia suoraan sanoen. Suomessa on sosiaalihuollon tietojärjestelmät ei ole niin hyvässä kuosissa kuin terveydenhuollon. Eli Jotkut kunnat ovat nostanut parempia tietojärjestelmiä, toiset on nostanut. Ne on nostanut niihin, mitä niillä on varaa ja tarvetta. Jos on, hirveän, jos on kolme asiakasta, niin ei tarvitse ostaa hirveän jykevää järjestelmää. Ja, tota, me jotenkin painitaan sen kanssa paljon, että minkälaisia kuntien tietojärjestelmät on. Minulla on aika hyvää tietoa siitä, että mihinkään eri tietojärjestelmäksi taipuu. pro taipuu tähän, Effika taipuu tähän, ei taipu mikään mihinkään ja niin edespäin. Mutta voidaan mennä eteenpäin tuohon varmaan tuohon toiselle slaidille heti kun päästäisiin. Ja kolmantena hei vielä sanon tätä tuota THL-tilastojen julkaisukalenteriä. Eli tuon linkin takaa löytyy. Meillä päivitetään jatkuvasti tätä tuota Vuoden alusta aina laitetaan sellainen aikataulu, että koska meidän pitäisi julkaista tietyt tilastot. Ja tämä menee melko lailla kuin juna. Jos Tilasto on ilmestynyt edellisvuotena toukokuussa. Se ilmestyy myös seuraavana vuonna toukokuussa. Se on se, niin jollei jotain katastrofaalista tai jotakin muuta. Kuten esimerkiksi suoraan sanoen tällä hetkellä meillä on koronaviruksen ää, tilastointiin perustettu työryhmä, joka vie meidän IT-resursseja. Se on ihan meille suoraan sanottu, että tämä voi aiheuttaa viivytyksiä muissa tilastoissa. Mutta pääsääntöisesti niin kuin aina samaan aikaan, että jos tilasto ilmestyy yhtenä vuonna toukokuussa, niin ei ole hyvä merkki, että jos se ilmestyy seuraavana vuonna marraskuussa. Yes. Ja seuraava klikki, ja Vammaisten palvelut, kuntakysely, ja sitten toi toinen, mitä me kysyttiin tänä vuonna, oli just tuo erilliskysely henkilökohtaisesta purjetoinnista. Ja toi kuntakysely on sellainen, että me tehdään se kerta kolmeen vuoteen kaikille kunnille. Lähdetään 310 kunnalle ja viime vuonna oli vielä 311 kuntaa ja sitten kaikki vastaa siihen kyselyyn niillä resursseilla ja tietojärjestelmillä, mitä niillä on. Ja se on semmoinen ylimääräinen kysely, mitä me tehdään harvemmin, koska suoraan sanoin, mä aina itse tiedän tasan tarkkaan, että se on vähän hankalampi, sieltä ei saa kaikkea tietoa niistä tietojärjestelmistä poimittua. Eli jotkut kunnat tekevät ihan manuaalista työtä, ne nuppi nupilta poimii ne tiedot. Ja ihan sama, mitä mä ajattelin niin tuohon hepukokeiluunkin on se, että Miten ne tiedot sieltä tietojärjestelmistä poimitaan? Koska siinä on myös semmoinen juttu, että tietojärjestelmät on, kaikki pitäisi olla rakenteistettuna niissä tietojärjestelmissä. Se tarkoittaa sitä, että siellä on tietyt palikat tietyllä paikkaa niin, että niitä ei sinne ihan vapaasti minnettähän tahansa laiteta. Ja jos on jotakin poikkeavaa tai erikoista, tehdään esimerkiksi näitä kokeiluja ja sanotaan nyt vaikka poniratsastusta tai hierontaa. Niin ei sitä nyt sosiaalihuollosta löydy mitään koodia, että teillä on poniratsastus. En ole nähnyt sellaista. Ehkä saattaa olla tulossa, mutta tota niin, ei vielä tällä hetkellä. Eli se menee semmoinen data, mikä menee aina tämän, niin tämän standardi ulkopuolelle, niin se menee semmoiseen Avotekstiin usein tai johonkin muuhun, mistä se on vaikeampi poimia. Ja se esimerkiksi meille itselle niin kuin aiheuttaa paljon haasteita, kun aina, aina on aina ikuinen virsi. No, tätä ei ole rakenteistettu. Yes. Mutta joka tapauksessa tuo kuntakysely on nyt antanut tota, niin paljon hyvää tietoa meille. Kiitos kaikille vastanneille, varmaan siellä etänä enemmän niitä. Ja tota, tehdään siitä raportti, se on julkaisukalenterissa kesäkuussa. Mä kävin katsomassa, että 280 vastausta on tullut. 30 kunnan vastaukset puuttuu. Niissä on täydennettävää. Saattaa olla, että joudutaan tekemään vielä vähän enemmän töitä, että katsotaan päästäänkö tuohon kesäkuuhun, koska vaihtoehtona on, että teet hyvin tilaston tai teet nopeasti tilaston. Ja mieluummin hyvin ehkä. No, joka tapauksessa toi toinen juttu. Hanna ihan tuolla tosiaan CP-liitosta. Tota, anteeksi nyt tässä kesken kysyn, mutta pelkäsin, että unohdan kysymyksen <tuhuudella> niin, tota, tästä kuntakyselystä, vaan sitä, että kun tuossa lukee, että niin ne tuottaa tietoa tästä palvelun tarpeesta niin vammaispalveluissa, niin itelle tuli vaan mieleen, että mitenköhän, tämä, niin kun, mitenköhän he arvioi tätä palveluntarvetta, niin okei, okay, heillä tarjotaan tietysti palveluita tietylle määrälle ihmisiä. Ja on tullut hakemuksia näin, mutta että itsellä on vähän sellainen käsitys välillä, että kaikki, jotka niitä palveluita tarvitsee, ei niitä saa. Ää, niin, lasketaanko sellainen palveluntarve mukaan, jota ei ole tavallaan pystytty sitten jollain tavalla siellä vammaispalvelussa täyttämään. Itsekin näitä valituksia näihin aiheisiin liittyen teen niin työssäni, niin mietin vaan, että minkälainen palveluntarve tässä on kyseessä. Tässä kyselyssä kysytään vain myönnettyjä palveluja, eli meillä on tasan tarkkaan tiedossa se, koska ihan sama juttu on mulla toimeentulotuessa. Toimeentulotuessa on tosi paljon porukkaa, ja meitä hyödyttäisi tietää, että ketkä on hakeneet ja saaneet sen kielteisen päätöksen. Ja sama myös tota niin, vammaispalveluissa. Ei, ole, ei kerätä tietoa niistä hakeneista. Se on jatkossa kyllä mahdollista munkasityksen käsityksen mukaan, koska siinä pitää tehdä se hakemus, ja siitä hakemuksesta pitää tehdä päätös, ja se päätös pystytään aina tilastoimaan. Mutta se, että saadaanko sitä tietoa nyt vielä, ei saada. Me saadaan vaan ihan ihan palvelujen käytöstä ja siitä, että miten esimerkiksi kuljetuspalveluja on tarjolla tietyssä kunnassa, miten henkilökohtaisen avun palvelut toteutuvat tietyssä kunnissa, ja kunnat vastaavat siihen niin kuin täppäämällä kysymykset, että hyvin, ei niin hyvin ja ei ollenkaan hyvin. Ja sitten avokysymyksillä ne kertoo sitä, että mitä, mitä ongelmia siellä on ollut. Tämä on niin kuin lähinnä tällaista näin, mutta se, että niin kuin ketkä jäävät kokonaan palvelun ulkopuolelle, niin sitä tuo kuntakysely ei selvitä. Sitten tuo erilliskysely henkilökohtaisesta budjetoinnista tosiaan me tehtiin tänä vuonna vähän poikkeuksellisesti, kun tilastoissa on myös sellainen, että aika tiukasti pitää kiinni, pitää kiinni siitä, että meidän Kysymykset on numeraalisia, se on ihan tilastolainen ja kaikkea tällaista. Siellä on tosi kova lainsäädäntö. Sitten me otetaan välillä vähän sellaisia niin rationaalisia vapauksia, että ei ole mitään järkeä tuupata kuntaan monta kyselyä peräkkäin, vaan että tehdään niin työtä yhteistyössä. Niin Tuossa meidän vammaisten palvelujen kuntakysely-osaraportin sivulla oli semmoinen erilliskysely henkilökohtaisesta budjetoinnista. Ja, tota, Siihen on tullut nyt, kuinka monta vastausta siihen? 221. vastausta, joo. Tuota, Iiro on ollut sitä analysoimassa ja Iiro tulee varmaan kertomaan tästä seuraavaksi. Ja nämä kaikki vastaukset, kun mä kuulen myös paljon kunnista sitä ihan ymmärrettävistä syystä, että ei ole resursseja. Joissakin kunnissa saattaa olla yksi sosiaalityöntekijä, joka tekee kaikki tilastot ja kaikki työt. Niin mä ymmärrän, että ei, ei välttämättä ole resursseja kaikkea tilastoida. Ja aina välillä ihmetellään, että mitä näillä tiedoilla tehdään. Kyllä niillä tehdään ja paljon. Ja se on tosi hyödyllistä, että me saadaan sitä tietoa. Eli kiitos kaikille vastauksista.